Так, ви туди не снідайте. Ми відомо. Хочемо кружку себе на кому сказали. Осталися подлоники. Ще вперше вже було світло, то обагріваті стояв. І воно був тільки готовий. Якраз тут ще бетонна плита лежала. Ми сиділи на бетонній плиті один день. Діти одразу в погріб, а ми знімемо. Сливим... Дивимось, у нас посадка 35, ки оце наші ЗСУ б'ють по 35. Потім, буквально, в 15 тишина, люди, які ближе там живуть, кажуть, були одиночні вистріли і дикі крики було чутно. У нас в родині 10 чоловік. Це мама, папа, я сама старша і менші брати, брат і сестри. Ми все время були вдома і жили, ну, практично, можна сказати, що спокійно під їхньою окупацією, але тільки що були обстріли і те, що прийшли, ні з того, ні з цього, машину розстріляли. Ми перейшли з вами в порів, тільки, як вони зразу заселилися в клубі, як вони сюди заїхали. Тут все село в поляки, вони з усіх сторон їхали, і ми з, того, з першого дня. В окупації були в погрібі. Ну були, були, приходили. Ми боялися, звісно. Летіло Один за одну ніч, 25 жовтня, прилетіло, в житті з первого поля і по нас пуляли 120 разів. Ми боялися, сусідів усе повипадало в вікна, вони прибігли до мене тут сусід пішов, у його корову вбили одну, а другий ще її перерізав. О, і оце таке. Світла не було, води не було, але воду качали на село генератором. Батько поїхав, взяв генератор в сусідньому Херсонській області, що їм повезло, що вони просто об'їхали блокпост. Блокпост был по ту сторону, по Харсонской железной дороге, а наши поехали по нашу сторону железной дороги, по Николаевской стороне. Мы живем не сильно плохо. Я вам хочу сказать, кто хочет, той хорошо живет.